Za mene će ogradi, za mene će ogank prvi ako sam mladi deš za Kanadu bang, ispred mene nije pad dok vi paliste kosneg, ajde da vas vidim sad kad smo zaigrali ples. I za mene će ogradi, za mene će ogank prvi ako sam mladi deš za Kanadu bang, ispred mene nije pad dok vi paliste kosneg, ajde da vas yeah. vidim sad kad smo zaigrali Ukaš ples. Godnas trkaš se sčitavim gengom smrdite krošči V grad čulo pali se šesto Da neko ide na nas To se ne dešava često Zato šestice gore da decu stavim na mesto Ako klinci se disuju Onda spremite kokice Trčim s čitavim gengom Pa zato spremite nogice Guvam to ko Gordon Ramsey Vozam ko na benzin Da bežiš kreni, al veruj mi ne vredi Znam da nemaš sos Al se ložiš da si Fox Smešavam je što zato da se ovaj moj vozi, znaš da ne dam cloud. idi stekni svoj, znaš da čuvam grad dobro znate broj yeah, yeah. Iza mene ceo grad, iza mene ceo geng prvi ako sam mladi, deš za Kanadu, bang ispred mene nije pad, al' vi pali ste ko sneg ajde da vas vidim sad, kad smo zaigrali ples Iza mene ceo grad, iza mene ceo geng prvi Ako sam mladi ideš za Kanadu bank ispred mene nije pad dok vi paliste ko snjeg ajde da vas vidim sad kad smo zaigrali ples za mene će ogradi za mene zeal gang prvi ako sam mladi ideš za Kanadu bank ispred mene nije pad al vi paliste ko snjeg ajde da vas vidim sad kad smo zaigrali I za mene će ogradi, za mene će ogank, prvi ako sam mladi, ideš za Kanadu bank, ispred mene nije padal, vi paliste ko snijeg, ajde da vas vidim sad, kad smo zaigrali ples, I za mene će ogradi, za mene će ogank, prvi ako sam mladi, ideš za Kanadu bank, ispred mene nije padal, dok vi paliste ko snijeg, ajde da vas vidim sad, kad smo zaigrali ples